Як купити валюту онлайн через мобільний додаток до Privat24. Якщо у вас є віртуальна або звичайна валютна карта Приватбанку, ви можете купити валюту за допомогою мобільного. Для цього зайдіть у мобільний додаток до Privat24. Виберіть опцію Переказ на карту виберіть карту, з якої буде спис на кошти за купівлю валюти. Виберіть валютну картку для зарахування доларів або євро. Введіть суму валюти, яку бажаєте придбати. Виберіть валюту операції. Ознайомтеся із сумою у гривні, яку буде списано з рахунку. Натисніть «Продовжити», «Далі сплатити».